Ένα πανίσχυρο λάδι με δεντρολίβανο και δάφνη για τους κυρσούς και όχι μόνο. Το πολύτιμο δεντρολίβανο, το ελιξίριο της νεότητάς μας, είναι ένα από τα βότανα της αγαπημένης μου ομάδας των πολύτιμων και αμέσου δράσεως βοτάνων. Οι ιδιότητε και δράσεις του είναι παρημειώδεις. Μεταξύ αυτών οι αντιφλεγμονώδεις και αναλγητικές, τις οποίες έχουν επιβεβαιώσει πολλές πειραματικές μελέτες, καθώς είναι οι πλέον μελετημένες. Σε προκλινικά δε στάδια το εθέριο έλαιο του δέντρο έχει χρησιμοποιηθεί τοπικά για μυϊκούς και ροματικούς πόνους το δε λάδι του για κυρσούς και ευριαγγίες. Η τοπική εφαρμογή του δέντρο μετριάζει τα συμπτώματα και τη συχνότητα υποτροπής του μυοσκελετικού πόνου σε ασθενεί που υποφέρουν. Μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις του δεντρολίβανου στον πόνο έχουν αναφέρει σημαντική μείωση της εντασής του. Η επάλυψη μελοσιών δεντρολίβανου, ή με αραιωμένο αιθέριο έλαιο σε κυρσούς και σε καταπονημένους απορρευματισμούς μύες καταπραύνει άμεσα τους πόνους. Ειδικά για τους κυρσούς ένας συνδυασμός δεντρολίβανου και δάφνης συμβάλλει στο μετριασμό των συμπτωμάτων των κυρσών, όπως η αντιαισθητική εμφάνιση, το αίσθημα βάρους, ο πόνος στα πόδια, κυρίως στις γάμπες, το πρίξιμο στις γάμπες και γύρω τους αστραγάλους, το αίσθημα καύσου, η φαγούρα στα πόδια, οι κόπους, οι γκράμπες και κατ' επέκταση στη θεραπεία τους. Μια γρήγορη ματιά στις βοτανικές και ιαματικές ιδιότητες της δάφνης. Τα φύλλα και οι καρποί της δάφνης έχουν διάφορες χρήσεις. Στη βοτανοθεραπεία χρησιμοποιούμε τα φύλλα της για έγχυμα και λάδι και τους καρπούς της για αφέψιμα και λάδι. Όλα τα εκχυλίσματα της δάφνης τα χρησιμοποιούμε για να καταπραίνουμε τις κοιλιακές γκράμπες, για τη μείωση των συμπτωμάτων των ημοκρανιών και κατ' στη θεραπεία τους για την καταπολέμηση των σοβαρών ημικρανιών για την καταπολέμηση της στριχόπτωσης βράζουμε φύλλα δάφνης, περίπου 200 γραμμάρια φρέσκα ή 100 γραμμάρια ξερά σε 6 λίτρα νερό και αφού κρυώσουν λούζουμε τα μαλλιά μας τα αποτελέσματα είναι άμεσα επίσης Συλλέγουμε καρπούς δάφνης, τους αποξηραίνουμε και τους κοπανάμε στο γουδί μας. Τους ρίχνουμε σε λάδι, τους αφήνουμε στον ήλιο για ένα περίπου μήνα, σουρώνουμε το λάδι μας και το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε μασά στις ρίσες των μαλλιών μας. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε, ενισχύουμε τη ρίζα και τη δομή της τρίχας και δίνουμε λάμψη και δύναμη στα μαλλιά μας. Πώς ετοιμαζω το πολυτιμο λαδι Θα χρειαστω μονο τρια υλικα δάφνη, Δενδρολίβανο, Ελαιόλαδο Το λαδι που θα παρασκευασω Είναι ένα λαδι έντονο, πολύ συμπυκνωμένο Και δεν είναι εθέριο ελαιο Οι ποσοτητες είναι πρότυπες Μπορούμε τυρουμένων των αναλογιών Να φτιάξουμε την ποσοτητα που επιθυμούμε Αδιαστώ. Μισό φιτζάνι του τσαγιού φύλλα δενδρολίβανο Τα φύλλα του δενδρολίβανο είναι οι που φύονται γύρω στα κλονάρια του Όπως βλέπετε και στη φωτογραφία που παραθέτω Τα οποία βγάζω από τα κλονάρια του και αφήνω στον πάγκο της κουζίνας μου Για μία το πολύ δύο μέρες να φύγει πολύ υγρασία Μισό φιτζάνι του τσαγιού φύλλα δάφνις Χρησιμοποιώ φρέσκα φύλλα δάφνης. Πολυ καλα τα οποία αφηνω στον παγκο της κουσίνας μου για δυο μέρες να φυγει η πολυ υγρασια Δυο φλιτζάνια του τσαγιου ελαιόλαδο αριστης ποιοτητος Ή όσο θα χρειαστει για να υποτιστούν πλήρω σε αυτο τα βοτανά Και ψιλοκοβω με το ψαλίδι της κουζίνας μου τα φύλλα του δέντρο λίβανο ψιλοκοβω με το ψαλίδι της κουζίνας μου τα φύλλα της δάφνης και τα ρίχνω σε ένα γυάλινο βάζο Προσθέτω το λάδι μου και με ένα ξύλινο πυρούνι που έχω για αυτή τη χρήση ανακατεύω το μείγμα μου ώστε τα βοτανά μου να εμποτιστούν πολύ καλά στο λάδι Εάν τα βοτανά μου δεν σκεπάζονται από το λάδι Προσθέτω τόσο όσο χρειάζεται για να σκεπαστούν Κλείνω το βάζο μου και το τοποθετώ στο πιο ζεστό σημείο του πάγκου της κουζίνας μου Μια φορά την ημέρα ανοίγω το βάζο μου και ανακατεύω Δεν πρέπει τα φύλλα μου να είναι εκτός λαδιού διότι υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί μούχλα Αφήνω το λάδι μου περίπου 20 ημέρες ώστε να έχω μια αρκετά δυνατή εκχύληση Μόλι το λάδι μου είναι έτοιμο, το σουρώνω και το δείχνω σε ένα γυάλινο μπουκαλάκι και το συντηρώ, όπως ακριβώς συντηρώ και το λάδι της ελιάς. Και πως χρησιμοποιώ το λάδι μου. Ας δούμε τις χρήσεις του αναλυτικά. Θεραπευτικές. Κάνω ελαφρύ ή επάλυψη σε σημεία τα οποία υποφέρουν από κυρσούς. Κάνω ελαφρή μασάζ ή επάλυψη σε σημεία τα οποία υποφέρουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα. Κάνω ελαφρή μασάζ ή επάλυψη τοπικά για μυϊκούς και ρευματικού πόνους και για τις πονεμένε αρθρώσεις. Κάνω επάλυψη για τη θεραπεία των φλεγμονών που προκαλούνται από οστεοαρθρίτιδα και ρευματική αρθρίτιδα στα σημεία που υποφέρουν από αυτές. Διατροφικές Χρησιμοποιω το λάδι του δέντρο σε συνταγές όπως σε όλες τις συνταγές μου με ρεβίθια φασόλια φακές τις οποίες αναδεικνύει και δένει άξογα γευστικά μαζί του. Χαλιντικές Κάνω μασάζ το τριχωτό του κεφαλιού με το λάδι μου σε περιόδους τριχόπτωσης το οποίο και αφήνω σαν μάσκα για όλη τη νύχτα Είναι εντυπωσιακή η θεραπεία σε περιπτώσεις τριχόπτωση καθως και η ενίσχυση και ανασύσταση της τρίχας και η προαγωγή της αναπτυξής της. Κάνω μασάζ στο τριχατό του κεφαλιού για να τονώσω, να ενυδατώσω και να σκουρίνω το μαλλιά ειδικά τις άσπρας τρίχες. Κάνω μασάζ σε περιοχές του σώματος με κυταρίτιδα τις οποίες έχω πλύνει πολύ πολύ καλά με οδέτερο σαπούνι και σκουπίση με βαμβακερή πετσέτα ώστε να μην υπαρχει ίχνωση υγρασίας απλώνω το λαδι μου στα προβληματικα σημεια και κάνω μασάζ μέχρι να απορροφηθει και τώρα δυο λόγια για το πως χρησιμοποιω το λαδι μου στην αρωματοθεραπεία στην αρωματοθεραπεία αναμεμειγμένο με σταγόνες αιθέριο ελαιοδεντρολίβανο και αιθέριο ελαιοδάφνη στο λαδι μου εξαγνίζει και αρωματίζει το περιβάλλον, βοηθάει την ψυχή να ηρεμήσει, τον όνει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, ηρεμία και χαλάρωση, ακόμα και στις στιγμές υψηλού άγχους και στρες. Αυτό είναι λοιπόν το λάδι των δύο πανίσχυρων βοτάνων του Δεντρολίβανο και της Δάφνης, ένα πανίσχυρο και αγαπημένο λάδι, το οποίο έχω πάντα στο τουλάπι της κουζίνας μου για όλους τους παραπάνω λόγους και μια υπενθύμηση. Το λάδι μου αυτό είναι η εκχύληση στο ελαιόλαδο των φυτοθρευτικών συστατικών του δενδρολίβανου και της Δάφνης το οποίο διαχωρίζεται από τα εθέρια έλαια τα οποία εθέρια έλαια είναι η απομόνωση μέσω μιας διεργασίας όπως η απόσταξη των πτητικών ουσιών, των βοτάνων. Και αυτό για να μην μπερδεύουμε τα λάδια των βοτάνων με τα εθέρια έλαια των βοτάνων. Ντίνα, θάλια.